ورا سره ګولا خدا پسر مې نه دا به ګورم سیګې ما ته وګور کنه لَس کال مې وشو دا وادو قسم دې کومه ته خزي برم کتلې سترګې پتی هوا سمان بیا نه کاخ نه نه بالکل نو بالکل گزار باندې کی دی ستا لا کا گزار کو گزارې و نه کنه نه بیا مسیګې تډې دا به مسیګې راځي چې اړه کنه وو بابا امې اواز کړ خو به چیرته مو د زما لپاره اواز کیماته زور شي ورشي زما ته خپه زما انتظار کوم ورشي کجنګ منګ مکو صحیح نه oun I will That's not enough torate all this pressure. You wouldn't want the picture as the año 50 del cut. What is this nome? Hoyas there was a picture from that in your بابارا شبار در تواسكي کوي یاره دا ته سکې لوغو بلې اوګ بیادي خه له دا ته وي په دا خه دوه زلمکی تاته ش نه خه باندې علم زلم دوه نه کوي چې دا پس سر نهخې چې به و به د دو نند ساه زله هم سوک نه کو دامه.